В Одесі є, в Херсоні є, в городах усе є, людей повно, а нас села вимирають. Ми що, ми бідствуємо? Пустили раз маршрутку, а що, в кожного машина є. Я як бідна, в мене машин нема, а їхати треба десь, треба наймати, а наймати треба 400 гривень платити, а пенсія то мала, не вистачає. Катерина Ярошенко-Лопата живе в селі Новоматвіївське за два кілометри від села Кандибине Костянтинівської територіальної громади, що на Миколаївщині. Транспортне сполучення з Миколаївом, обласним центром, до якого менше 40 кілометрів, в обох населених пунктах – відсутнє. Села розташовані між двома великими автомагістралями – до Київської траси 13 кілометрів, до Кіровоградської – 7. Та ані автобуса, ані маршрутного таксі, Тут вже не було більше десяти років, розповідає Віктор Довженко, житель села Кандибине. Є в мене машина, але я на неї не можу поїхати в город. Мені вже 78 років. А мені треба і таблетки закупити, і їсти щось купити. А їзду я на тій машині ось сюди два кілометри, щоб взяти хліба. Стан дорожнього покриття та малий пасажиропотік основні причини відсутності транспортного сполучення в селі Кандибине, розповідає голова Константинівської територіальної громади Антон Паєнтко. У офіційних документах, наданих Миколаївською ОДА, транспортне сполучення з селом Кандибине відсутнє з 2016 року. Тоді перевізником тут було приватне підприємство ТВД Оріон Авто, яке згодом відмовилось від маршруту Новошмидівка Миколаїв через Кандибине. З відкритих джерел на сайті ЮКонтрол відомо, що власником підприємства є Валерій Буркун. Ми намагалися з ним зв'язатися, втім чоловік відмовився надавати будь-яку інформацію з цього приводу. Не ну, можна сказати, що вона взагалі аварийна, але хотілося, да, ну, щоб вона була зовсім іншого класу, да, бо перевізник, він ж ну, розумієте, це ремонт техніки всього. Йому краще, звичайно, поїхати по твердому асфальтобетонну, покриті, місце це розуміє. Аби забезпечити жителів Кандибиного та ближніх до нього сіл транспортом, Константинівської ОТГ писали звернення до вищих органів влади. «Ми, в свою чергу, зверталися до голови адміністрації з клопотанням, щоб включити цю дорогу при розподілу коштів на ремонт місцевих доріг щоб вони виділили ці кошти і включили цю дорогу. Крім того, було звернення до Мінорегіону і депутата Верховної Ради по 130 округу Негулевському з клопотанням включити цю дорогу у перелік програми Президента України «Велике будівництво». Ну, На жаль, поки відповіді по цим питання немає. Штучне збільшення маршрутів наприкінці 90-х нівелювало державну програму «Сільський автобус», яка передбачала транспортне сполучення з райцентрами. Наслідок цього напрямків, в тому числі приміських, виникло багато, та більшість з них економічно були невигідні. З часом їх почали скасовувати, говорить виконуючий обов'язки начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергій Сікорський. В області діє 386 автобусних маршрутів загального користування, з них 92 приміських та 294 міжміських. Їх обслуговують приватні перевізники. Державних перевезень в Миколаївській області немає, додає Сергій Сікорський. Тут вже треба зробити акцент на тому, що внутрішній ОТГ сама сільська рада може сама забезпечити перевезення в межах самого ОТГ. Ми всі повинні розуміти, що Маршрут сам по собі він не може існувати. Так, да, ми можемо зараз його зробити там з Кандибіну, можемо зробити з рядишком села там Новомиколаївське там, чи Матвіївське чи там ще будь якого іншого населеного пункту. Ну, він повинен працювати, він повинен забезпечувати перевезення. І в принципі ми повинні розуміти, що вони мають бути якісь економічно обґрунтовані робота цього маршруту. Просто так, щоб хтось став, їхав і когось віз. Ну, так не може бути». Забезпечити перевезення людей з Кандибиного та ближніх сіл в обласний центр Константинівська територіальна громада не може, бо це перевозки обласного значення. Їх замовляє Миколаївська облдержадміністрація. Організувати довіз до сільського центру наразі також неможливо, говорить Антон Паєнко, голова Костятинівської сільської ради. Взагалі, ми думаємо про це, думаємо про це але на даному етапі ну поки це неможливо. Ну йде процес реорганізації, багато чого не відомо. З бюджетом у нас не зовсім відомо і добре, на, на жаль, на сьогоднішній день. За словами виконуючого обов'язки начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергія Сікорського, в області немає жодної територіальної громади, яка організувала внутрішнє перевезення жителів населених пунктів. Наступний конкурс для приміських та міжміських перевізників відбудеться наприкінці літа 2021 року. Маршрут на Кандибене вноситись не буде, він скасований. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.